η Εορτή της Αναλήξεως του Σωτήρους Χριστού. Ευλαβές τα Θερπάκες, αγαπητοί Χριστώ αδελφοί, κανηγυρίζεται από σήμερα που είναι η κυριότιμη ημέρα έως την ερχόμενη Παρασκευή μια εβδομάδα. Οι ύμνοι πως τον Αναληθέντα Σωτήρα Χριστών θα συγλέπονται με τα Αναστάσιμα, διότι δεν ναι, ναι, ναι, αποδόθηκε η Εορτή του Πάσχα, και σταματήσαμε να το πιστό σαν σανέσι, αλλά τα Αναστάσιμα τροπάρια κάθε Κυριακή, γιατί κάθε Κυριακή όπως κατ' επανάληψη έχει είναι, είναι ένα μικρό Βάσχα, θα συμπλέκεται και θα εορτάζεται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού με όλες τις αιωτές των Αγίων και με όλες τις άλλες εορτές της Εκκλησίας. σταθμός από του έργου τη σύσιας οικονομία αποτελεί η ανάλυση του σωτήρως Χριστού. Το βράδυ του μισθουθούν δίπνο ο Χριστός σε το μακροσκερέστα το τόσο βιδευτικό κείμενο που διασώζει ο τέταρτο Ευαγγελιστής του Ιωάννης και το οποίο αφού μες το πρώτο Ευαγγέλιο του Όρθου της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή στο πρώτο από τα δώδεκα Ευαγγέλια που διαβάζονται από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ο Ιησούς Χριστός είχε πει τόσα πολλά και είχε διδάξει τόσο σπουδαία πράγματα, τα οποία τα οφείλονται όλα και τα οποία μας διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκεί μεταξύ των Άλλων του σου και πει, σε λίγο Δε θα με δείτε, σας συμφέρει όμως να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ θα φύγω, θα έρθει άλλος παράκλητος, ο οποίος θα σας οδηγήσει ή την αλήθεια. Και με αυτή την υπόσχεση του Αγίου Πλεύματος, όταν ο Χριστός αναστήθηκε, επί σαράντα ημέρες εμφανιζόταν, πολλές εμφανίσεις γράφουν οι Ευαγγελιστές, αρκετές, δεν είναι καταγραμμένες από τους Ευαγγελιστές, άλλες είναι καταγραμμένες, άλλες έχουν στοιχεία τα οποία είναι αδιάσυστα και πείθουν για την Ανάσταση. Έτσι, στο Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα του Όρθρου, πρώτα και ύστερα στο Ευαγγέλιο της Θείας Υπουργίας, οι δύο Ευαγγελιστές, ο Μάρκος και ο Λουκάς, γιατί μόνο αυτοί οι δύο Ευαγγελιστέ γράφουν τελικά λόγια, ειδικά ο Ευαγγελιστής Μάρκο ο οποίος είναι σύντομο και περιεκτικός, μία φράση λέει για την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Διηγείται πρώτα τρει εμφανίσεις του Αραστημένου Χριστού. Η πρώτη εμφάνιση είναι στις τρει μοιροφόρες γυναίκες, τη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μαρία τη μητέρα του Ιακώμου και τη Σαλόδη, οι οποίε αγόρασαν αρρώματε και το Ευαγγέλιο ασχολείται το δεύτερο αιωθινό κάθε χυριακή διαβάζονται το πρωί 11 εκπαιδευτικοπεί Ευαγγέλια τα οποία λέγονται αιωθινά, δηλαδή πρωινά του όρθου Ευαγγέλια. Αναφέρεται στο γεγονό που πήγαν οι γυναίκε και είδαν τον Άγγελο ο οποίο του ανοίγει την ανάσταση. Και στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστή Μάρκο Αναφέρεται σε άλλες δύο ή τρεις εμφανίσεις του Χριστού. Αναστάς εκ νεκρών εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαργαρίνη. Εμφανίστηκε ξανά χωριστά στη Μαρία τη Μαργαρίνη. Ενώ ήταν και στις τρεις μυραφόρες η Μαρία μεταξύ των τριών, εμφανίζεται από την οποία μάλιστα ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει ότι την είχε θεραπεύσει από εφτά δεμόνια τα οποία είχε μέσα της. Η Μαρία λοιπόν η Μαρδελινή πήγε και απήγε στους μαθητές αυτό το οποίο είδε. Και αυτοί οι οποίοι άκουσαν από τη Μαρδελινή Μαρία, οι μαθητές του Χριστού ότι ζει ο Χριστός και τον είδε με τα μάτια της, υπίστησαν, δεν ήθελαν να πιστέψουν, δυσκολεύονταν να πιστέψουν στερα λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εφανερώθη σε δυο ανθρώπους, ο Χριστός αραστημένος, καθώς αυτοί περπατούσαν και πήγαιναν στα χωράφια, εν εταίρα βασί, με μια άλλη όψη που δεν τον κατάλαβαν. Αλλά και αυτοί οι δύο που πήγαν και είπαν στους άλλους, στους υπόλοιπους, ότι τον είδαν πάλι αυξισβητούσαν και πάλι αρφέβαναν και πάλι είχαν αμφιβολίες. Αλλά το γεγονός της Αναστάσεως πιστοποιήθηκε και ο Χριστός εμφανίζεται στους 11 πλέον μαθητές και τους λέει, μάλλον του ονείδησε, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο του επετίμησε, ονείδησε τη πληροκαρδία τους και την απιστία τους, γιατί οι έντεκα, όχι και τους είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, απίστησαν, είχαν αμφιθονίες. Και τότε τους είπε ο Χριστός, θα πάτε σε όλο τον κόσμο να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα, θα σωθεί, όποιος απιστήσει και δεν ακούσει θα κατακριθεί. Αλλά θα επακολουθήσουν και σημεία και θαύματα για αυτούς οι οποίοι θα πιστεύουν. Στο όνομά μου θα βγάζουν δαιμόνια. Στο όνομά μου θα μιλούν και ευρύε γλώσσε. Στο όνομά μου θα σηκώνουν τα φίδια τα δηλητηριώδη και δεν θα παθαίνουν τίποτα. Στο όνομά μου και αν πίνουν ένα θανάσιμο δηλητήριο δεν θα του βλάψει. Θα βάζουν τα χέρια τους αυτοί που πιστεύουν σε μένα απάνω στους αρρώστους και θα γίνονται καλά. Και αφού τους είπε αυτά, σύντονος ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής λέει μία φράση «Ο μέν Κύριος, μετά το να αυτά, ανελήχθη εις τον και εκάθισεν εκ του Θεού». Αυτή η φράση είναι μόνο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου που αναφέρεται στην ανάλυση. Και αυτή, λέει το Ιεροκείμενο, εξελθώντες όταν τους είπε ο Χριστός αυτά, μετά την ανάληψη, εκήρυξαν πανταχού τον Λόγο του Κυρίου βεβαίοντος. Ο Χριστός ακόταν και επαναλάμφανε και τους ενίσχυε και βεβαίωνε τον Λόγο τους και έρχονταν τα σημεία και τα θαύματα για να αποδείξουν την αλήθεια αυτών που έβαιναν οι Απόστολοι. Αλλά και ο Ευανγελιστής Βουκάς, στο Ευαγγέλιο της Θείας Τετουλίας που ακούσαμε, ο μιλήκε αυτός, για την δυσπιστία και την αμφιβολία που έδειχναν οι μαθητές. και αυτή η δυσπιστία και η αμφιβολία μας κάνει να τους πιστεύουμε πέρα για πέρα ότι όσα έγραψαν τα είδαν με τα μάτια τους και τα άκουσαν με τα αυτιά τους. Όταν αναστήθηκε λοιπόν πρωί πρώτης Σαββάτου, δηλαδή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ο Χριστός στάθηκε στο μέσο, το γράφει και ο Ιωάννης αυτό. Και του είπε ειρήνη ημίμη. Και γράφει ο Λουκά. Το ιδέοντε δε και έφοβοι γεννόμενοι, εδώ έχουν πνεύμα θεωρή. Φοβήθηκαν, ταράχθηκαν, τρόμαξαν. Και νόμιζαν πω βλέπουν φάντασμα. Και του λέει ο Χριστό, Ελάτε να με δείτε, ότι εγώ είμαι. Ψηλαθήσε με και καταλάβετε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και ωστά, όπως έχω εγώ, αλλά αυτοί συνέχιζαν να έχουν ανθιβολίες οι Έτσι δεν λέει, απιστούν τον αυτόν από τις χαράς. Τόση μεγάλη χαρά τους κατέλαβε, αλλά μέσα τους υπήρχε λέει, η ανθιβολία. Είναι έτσι άραγε. Και ο Χριστός για να αποδείξει δυνατότερα το γεγονός, τους λέει, έχετε κάτι να φάω. Και αυτοί του έφεραν ένα κομμάτι ψητό ψάρι και κηρύθραν με μέλι και πήρε το ψάρι και πήρε την κοινήθρα με το μέλι και μπροστά τους το έφαγε. Για να μην μείνει καμιά αμφιβολία ότι ήταν αναστημένος και δεν έφεραν φάντασμα. Και τώρα δεν τους είπε καλό για ο Χριστός που τα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο, δεν είναι τώρα χρόνο να τα αναλύσουμε όλα. Και στο τέλο αφού τους είπε «Δεν σας είπα ότι όλα αυτά που έγραψαν οι προφήτες θα γίνουν σε μένα» και στο τέλος, λέει του ο Ευαγγελιστής, έτσι τελειώνει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο. «Εξήγαγαν έξω έως της Βιθανίαν, η Βιθανία ένα μικρό χωριό του Λαζάρου έξω από το Ιεροσόλυμα, τρία-τέσσερα χιλιόμετρα έξω από το Ιεροσόλυμα, στο όρος του Ελαιών και εκεί Ευλόγησεν αυτούς και καθώς τους ευλογούσετε τα δυο τα χέρια Του, ἀναλήφθη στον τον ουρανό. εν του ευλογήν αυτών να σας πω ακριβώς πως το λέει το κείμενο, τα ρήματα της ελληνική γλώσσας, διέστη από Αυτόν, απομακρύνθηκε από κοντά τους και ανεφέρετο το τον ουρανό. <Τι> Στα τα δύο ρήματα χρησιμοποιεί ο Λουκάς διέστη και αναφέρεται προς τον ουρανό και αυτοί λέει προσκυνήσαντε σ'αυτόν αφού τον προσκύνησαν υπέσπραψαν εις Ιερουσαλήμ και πήγαν στον Ιερό και ήταν συνέχεια εκεί εμώντας και ευλογώντας τον Θεό. Και ο Βουσάς ο Εγανιλιστής που έγραψε και τις πράξεις των Αποστόλων και ακούσε σήμερα το πρώτο κεφάλαιο λίγο περισσότερο λεπτομέρειες δίνει πώς έγινε η ανάλυση, Αφού πει ότι Θεόφιλε σου έγραψε το Ευαγγέλιο πρώτα και τώρα σου γράφω ξανά ένα άλλο. Τι έκανε ο Χριστός. Επί σαράντα ημέρες εμφανιζόταν αναστημένος, τον είδαν, τον άκουσαν, τον ψηλάκουσαν, έφαγε μαζί του Και τότε πίστηκαν και βγήκαν να κήρυξουν. Δεν έπαθαν αυταπάτιοι οι απόστολοι, αλλά τον έπλαισαν με τα χέρια τους, τον είδαμε με τα μάτια τους και τον άκουσαν με τα αυτιά τους. Και στο τέλος, λέει ο Λουκάς, αφού πέρασαν σαράντα ημέρες, ήρθε η ώρα, όταν βγήκαν έξω προς το όρος των δανεών, προς τη και έγινε η ανάληψη. Αυτό το οποίο το γράφει στο Ευαγγέλιο, ο Λουκάστο επαναλαμβάνει και στι πράξει των Αποσόλων, και ενώ ο Χριστό του και του έλεγε αυτά, μια μεφένη φωτινή τον άρπαξε και σιγά σιγά τον ανέβαζε στον ουρανό. Και τότε όταν σχεδόν ο Χριστό, αυτοί σήκωναν το κεφάλι του και σήκωναν τα μάτια του, και ο Χριστό εξαφανιζόταν στην Εφένη, φάνηκαν δύο άντρε λευκοφορεμένοι και λένε. Τι στέκεστε και βλέπετε στον ουρανό, αυτός ο Ιησούς, ο οποίος ήταν μαζί σας και αναστήθηκε, αυτός αναλαμβάνεται στους ουρανούς και θα τον δείτε με την ίδια δόξα και με την ίδια λομπότητα να έρχεται για να κρίνει τον κόσμο. Αυτό το γεγονός λοιπόν, το το γεγονός της Αναλήσεων, είναι μεγάλη δισκοτική εορτή σήμερα, Παλληγυρίζει η Εκκλησία. Και εμείς τι μπορούμε να πάρουμε χωρίς να εκτραπούμε σε μια καθηκοντολογία από το γεγονός της αναλύψης του Χριστού. Πρώτον, ο Χριστός αναλαμβάνεται ή αναλαμβάνει και τα δύο ρήματα, και το ενεργητικό και το παθητικό «Ει στο όρος των αλεών αναλάμβανες», λέει ένα τροπάλληλο και «Ει στο όρος των αλεών αναλύφθησε Είναι το ίδιο πράγμα ο Χριστός δεν έπαψε ποτέ να είναι Θεός. Έγινε άνθρωπος που δεν ήταν και ήρθε στους ανθρώπους και δίδαξε και θαυματούχησε και έπαθε και σταβώθηκε και αναστήθηκε κατά τα συγγραφάς όπως λένε οι γραφές της Εξίας. Αλλά είναι και τον ομολογούμε και ανελθόντα εις τους ουρανούς ανέβηκε στον ουρανό και ενώ κατέβηκε και πήρε την ανθρώπινη σάρκα, δόξασε την ανθρώπινη σάρκα, δόξασε την ανθρώπινη φύση και μας έκανε, αυτό που λένε οι πατέρες κοινωνούς και οι δηλαδή μας έκανε κατά χάρη Θεούς. Θεός ο άνθρωπος, αντιπροσωπευτικά, όταν ο Χριστός αναγύθηκε στους ουρανούς, λένε η ύμοι τη εκκλησία. Οι άγγελοι φώναζαν, «Άρα και πίλας, εισερέψετε ο βασιλεύτης δόξης!» Και οι άγγελοι ενώ έλεγαν έτσι θαύμαζαν, απορούσαν. «Αγγέλων θαυμαζόνταν» λέει το τροπάριο στον όρθρο σήμερα της Ανούδου του ξένου. Τι ήταν αυτή η άραδες. Και οι άγγελοι τρόμαξαν βλέποντα έναν άνθρωπο να είναι πάνω από αυτού, Πάνω από τους αγγέλους ο άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός αλλά και όλοι εμείς, θεωμένοι με τη σάρκα Του και την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του, είμαστε λίγο κατώτεροι από τους Αγγέλους, γιατί έχουμε σώμα, ενώ οι δεν έχουν, αλλά είμαστε ελαρτωμένοι κατάτι από τους Αγγέλους, αλλά είμαστε δοξασμένοι γιατί η Ανάληψη του Χριστού μας δίνει τη δόξα, τη δόξα και την αγρότητα και ένα τελευταίο που μας διδάσκει η ανάρτηση, είναι αυτό που έλεγαν οι άγγελοι στους μαθητές. Αυτός που τον βλέπετε να αναλαμβάνετε, Ούτως πάλι, τα ξανάρθει, αυτό που λέμε στο πιστεύω. Και δεν λένε ελευσόμενος στο πιστεύω, λένε ερχόμενο, Ερχόμενος είναι εναισθότας όμως και σημαίνει έρθετε έρχεται, δεν ξέρουμε ποτέ, μπορεί αυτή τη στιγμή μετά από ένα λεπτό, μπορεί μετά δέκα αιώνες, αλλά έρχεται, τόση βεβαιότητα υπάρχει ότι έρχεται και αυτό το οποίο πρέπει να είμαστε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, μέτοχοι και κάτοχοι της δωρεά του Θεού, είναι να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ερχόμενος θα κρίνει ζώντας και νικούς. Και όπως έλεγε ο Χριστός Σαντόνιος, ένα πολύ το ευθύτητη και δικαιοκρισία θα αποδώσει στον καθέναν κατά τα έργα του. Και ο καθένας έχουμε τον τρόπο και ξέρουμε τις αδυναμίες και ξέρω με τις μας και ξέρουμε τα σφάλματά μας και ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε κατά το Ευαγγέλιο και τον αναμένουμε. Η ανάλυση είναι μήνυμα ότι ο Χριστός έρχεται. Θα έρθει λέμε, αλλά ουσιαστικά έρχεται, πάλι ερχόμενος, όπως το λέμε στο πιστεύω μας, κρίνες ζώντας και νεκρούς. Αμήν.